Αριστοτέλους περί κεφάλαιο 1. Ο λόγος μας ειναι για την ποίηση, πρώτα για το τι ειναι ποίηση και στη συνέχεια για τα επιμέρους είδη της. Θέλω να πω πρώτον για τα χαρακτηριστικά του κάθε είδους και για τη λειτουργία του, δεύτερον για το πώς πρέπει να χτίζεται κάθε φορά η υπόθεση αν πρόκειται να ειναι καλό στο είδος του το ποίητικο δημιούργημα, τρίτον, από πόσα και ποια μέρη αποτελείται, τέταρτον για ό,τι άλλο περιλαμβάνει η διερεύνηση του γνωστικού αυτού αντικειμένου. Ας αρχίσουμε λοιπόν τον λόγο μας ξεκινώντας όπως είναι άλλωστε και η φυσική σειρά από τα πρώτα πρώτα. Η επική λοιπόν ποίηση και η ποίηση της τραγωδίας και επίσης η κομμωδία, η ποίηση των διθυράμβων και το μεγαλύτερο μέρος της αυλητική και κιθαριστικής τέχνης είναι ως σύνολο όλες τους μιμήσεις. Διαφέρουν όμως μεταξύ τους από τρεις απόψεις. Πρώτον από την άποψη των μέσων με τα οποία κάνουν τη μίμηση, δεύτερον από την άποψη ότι μιμούνται διαφορετικά πράγματα, τρίτον από την άποψη ότι τη μίμηση την κάνουν με διαφορετικό και όχι με τον ίδιο τρόπο. Όπως δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μιμούνται ένα πλήθο πράγματα με τη βοήθεια χρωμάτων και σχημάτων, Άλλοι αναπαριστώντας τα με τους κανόνες μιας τέχνης που κατέχουν άλλοι πρακτικά, άλλοι με ήχους, το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση των τεχνών που μνημονεύουμε. Όλες τους κάνουν τη μίμηση με ρυθμό, με λόγο και με μελωδία, είτε χωριστά το καθένα τους, είτε ανάμεικτα, επί με μελωδία και με ρυθμό η αυλητική μόνο και η κιθαριστική τέχνη μαζί βέβαια και όσες άλλες συμβαίνει να έχουν τέτοιου είδους χαρακτηριστικά και τέτοιου είδους ιδιότητες όπως παραδείγματος χάρη η τέχνη της σύριγγας μόνο με τον ρυθμό όχι όμως και με μελωδία κάνουν τη μίμηση οι τέχνες των χορευτών. Αυτοί πράγματι, συνδυάζοντας με τους διάφορους ρυθμούς τα σχήματα και τις τάσει που παίρνουν, μιμούνται χαρακτήρες ανθρώπων, πράγματα που παθαίνουν οι άνθρωποι και πράγματα που κάνουν. Η τέχνη λοιπόν που κάνει τη μίμηση απλώς και μόνο με τον λόγο, σε πεζή μορφή ή σε στίχους, είτε αναμειγνύοντας στη δεύτερη περίπτωση ένα πλήθος από μέτρα, είτε χρησιμοποιώντας ένα μόνο από αυτά, έμεινε ω τι μέρες μας δίχως όνομα. Δεν έχουμε πράγματι να δώσουμε ένα κοινό όνομα στους μίμους του Σόφρονα ή του Ξέναρχου και στους Σοκρατικούς διαλόγους, όπως δεν θα είχαμε να τους δώσουμε ένα κοινό όνομα και στην περίπτωση που η μίμηση θα γινόταν με ιαμβικούς τρίμετρους στίχους, με ελεγιακά δίστιχα ή με κάποιους άλλους παρόμοιου στίχους. Οι άνθρωποι πάντω συνάπτουν με το συγκεκριμένο κάθε φορά μέτρο το θέμα του ρήματος πίο άλλους τους λένε ελεγιοποιού και άλλους εποπίους προσαγορέβοντάς τους από κοινού ποιητέ, όχι επειδή στα έργα τους οι άνθρωποι αυτοί μιμούνται, αλλά λόγω του μέτρου που χρησιμοποιούν, απόδειξη ότι και στην περίπτωση που κάποιοι πραγματεύονται σε κάποια μετρική μορφή κάτι σχετικό με την ιατρική ή με τη φύση, οι άνθρωποι συνηθίζουν να τους λένε επίση έτσι. Αν να όμω το μέτρο, ο Όμηρος και ο Εμπεδοκλής δεν έχουν τίποτε κοινό. Αυτός είναι ο λόγος που τον Όμηρο είναι σωστό να τον λέμε ποιητή, τον Εμπεδοκλή όμως μάλλον φυσιολόγο παρά ποιητή. Παρόμοια, αν κανείς κάνει τη μίμηση αναμιγνύοντας όλα τα μέτρα, παράδειγμα ο Χερίμωνας που έγραψε τον Κένταυρο ως μία ραψοδία με ανάμεικτα όλα τα μέτρα, κι αυτόν πρέπει να τον λέμε ποιητή. Ας θεωρήσουμε λοιπόν αρκετό τον προσδιορισμό αυτών των τεχνών με τον τρόπο που τον κάναμε. Υπάρχουν όμως και κάποιες τέχνες που κάνουν χρήση όλων των μέσων που αναφέραμε, ενώ τον ρυθμό, το μέλος και το μέτρο. Τέτοιες είναι η ποίηση των διθυράμβων και η ποίηση των νόμων, και επίσης η τραγωδία και η κωμωδία. Οι τέχνες αυτές διαφέρουν μεταξύ τους κατά τούτο, οτι μερικές απο αυτές χρησιμοποιούν σε όλη την έκταση των δημιουργημάτων τους όλα αυτά τα μέσα ενώ άλλες τα χρησιμοποιούν χωριστά στα διάφορα μέρη από τα οποία αποτελούνται τα δημιουργηματά τους. Αυτά εννοώ όταν μιλώ για διαφορές των τεχνών από την άποψη των μέσων με τα οποία αυτές κάνουν τη μίμηση. Κεφάλαιο δεύτερο Με δεδομένο οτι αυτοί που κάνουν μίμηση μίμουνται πράξεις ανθρώπων και οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορεί παρα να είναι ή καλοί ή κακοί, οι χαρακτήρες πράγματι των ανθρώπων είναι σχεδόν πάντοτε επακόλουθο αυτής αποκλειστικά της βασικής διάκρισης, κάτι που θέλει να πει ότι οι άνθρωποι διαφέρουν ως προς τον χαρακτήρα από την άποψη της κακίας και της αρετής, και άρα οι καλύτεροι ή χειρότεροι, οι ίδιοι με εμά τους σημερινούς ανθρώπους, έτσι δεν δουλεύουν οι ζωγράφοι, ο Πολύγνωτος επί παραδείγματι ζωγράφιζε τους ανθρώπους καλύτερους, ο Παύσον χειρότερους και ο Διονύσιος ίδιους με εμάς. Είναι φανερό ότι κάθε μία από τις τέχνες μίμησης που μνημονεύσαμε παραπάνω, θα έχει αυτές τις διαφορές και έτσι θα είναι διαφορετική τέχνη, καθώς μιμείται διαφορετικά με αυτόν τον τρόπο πράγματα. Αυτέ οι διαφορέ μπορούν να υπάρξουν και στην όρχηση, την άβληση και την κυθάριση, αλλά και στον πεζό λόγο και στην δίχω μουσική ποιήση. Ο Όμηρο, παραδείγματο χάριν, παρουσιάζει ανθρώπου καλύτερου από εμά. Ο Κλεοφόν ίδιου με εμά, ενώ ο Αιγύμων από τη Θάσο, ο πρώτο που έγραψε παροδίες και ο Νικοχάρης ο ποιητή τη Διλιάδα, χειρότερου. Παρόμοιε μιμήσεις θα μπορούσαν να γίνουν και στου Διθυράμβου και στου νόμου. Όπω έκαναν ο Τιμόθεο και ο Φιλόξενο στου Κύκλοπε. Αυτή η διαφορά διαφοροποιεί και την τραγωδία από την κομμωδία. Η μια του θέλει να παρουσιάζει πρόσωπα χειρότερα, η άλλη καλύτερα από του σημερινού ανθρώπου. Κεφάλαιο 3. Έχουν όμω και μια τρίτη διαφορά μεταξύ του αυτέ οι τέχνε. Ενώ τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανεί να κάνει τη μίμηση σε κάθε μια από τι περιπτώσει που είπαμε. Μπορεί πράγματι κανεί να μιμεί τα ίδια πράγματα και με τα ίδια μέσα. Άλλοτε διηγούμενο, είτε παίρνοντα τη μορφή ενό τρίτου προσώπου όπω κάνει ο Όμηρος, είτε μένοντα πάντοτε ο ίδιο δίχω καθόλου να αλλάζει. Και άλλοτε παρουσιάζοντα αυτού που γίνονται αντικείμενο μίμηση, σαν να ενεργούν και να πράττουν τα πάντα οι ίδιοι. Όπω λοιπόν το είπαμε και στην αρχή, η μίμηση σε αυτέ τι τέχνε διαφέρει από τρει από την άποψη των μέσων που χρησιμοποιούνται γι' αυτήν, από την άποψη των πραγμάτων που γίνονται αντικείμενό της, και από την άποψη του τρόπου με τον οποίο αυτή γίνεται. Όλα αυτά θα πούν ότι ως ο Σοφοκλής, ο Σμιμητής, μπορούμε να πούμε ότι είναι όμοιος με τον Όμηρο, αφού και οι δυο τους μιμούνται ανθρώπους αξίας. Από μίαν άλλη όμως άποψη μπορούμε να πούμε ότι είναι όμοιος με τον Αριστοφάνη, αφού και οι δυο τους μιμούνται ανθρώπους που πράττουν και δρουν. Αυτό είναι άλλωστε σύμφωνα με κάποιους ο λόγος που τα έργα αυτά λέγονται δράματα, επειδή μιμούνται ανθρώπους που δρουν. Γι' αυτό ακριβώς και διεκδικούν για τον εαυτό τους την έβρεση και τη τραγωδίας, και τη κομμωδίας η δωρή, της κομμωδίας ή μεγαρείς, τόσο οι μεγαρείς εδώ στην Ελλάδα που λένε οτι η κομμωδία γεννήθηκε όταν στον τόπο τους είχαν δημοκρατία, όσο και οι μεγαρείς της Σικελίας, επειδή από εκεί ήταν ο ποιητής επίχαρμος, που ήταν πολύ παλαιότερος από τον Χιονίδη και τον Μάγνητα. Αλλά και την τραγωδία τη διεκδικούν κάποιοι από τους δωριείς της Πελοποννήσου. Ως απόδειξη έφεραν τις λέξεις. Οι δωριείς δηλαδή τα προάστια τα λένε κόμες, ενώ οι Αθηναίοι δήμου. Και θέλουν με αυτό να πούν ότι οι κομμοδοί ονομάστηκαν έτσι όχι από το κομμάζο αλλά γιατί γύριζαν από κόμι σε κόμι, περιφρονημένοι και διωγμένοι από την πόλη. Άλλωστε, το κάνω οι δωρηεί το λένε δρό, ενώ οι Αθηναίοι το λένε πράτο. Α θεωρηθούν αρκετά όσα είπαμε για τον αριθμό και το είδος των διαφορών στη μίμηση που κάνουν αυτέ οι τέχνε. Αριστοτελούς Περιποιητική.